بلال رسلان والعود يفل من لفا of the fire. اشتركوا والعود يغفل من لفا ناس على الطيب عرفو جمالا ابوه عيض ذكرى درب الايمان، مو مشعي وراس الفخر راس مالا مو مش وراس راس مالا هل عيض صيت عنوان والفعل يضي هالظفار